Ästi hästi natuke veel, hästi, äh, hästi natuke näe peal, selle mängu lõppuses. See on täiesti nealdus arvutu mängu. Ma olen ise peategelne, ärk on hommikul üles, totaalne pohmakas. Üli vastik on all. Ja, ma olen ise detektiiv mingi tüüp on kusagil surnud, aga mina ei mäed eilsest mitte midagi. Mängu nimi on Disco Elysium ja see on vajaldamatult kõige kuulsam eestlaste loodud arvutimäng. Tegun omamoodi kirjandusteosega. Pidevalt tuleb lugeda, langetada teksti otsuseid. Mäng põhinebki Robert Kurvitsa romaanil Püha ja Õudne lõhn, mis omakorda on inspireeritud rollimängust Dungeons and Dragons, Koopad ja Draakonid. Kunagi oli asi väga lihtne. Kirjandusel olid kindlad reeglid, näiteks aja, koha ja tegevusühtsus. Üks seen, samad tegelased, üks kindel aeg, kindel koht. Nüüd on nii, et tehakse ei tea mida, polegi võimalik aru saada, kas tegemist üldse on kirjandusega või mitte. Ma arvan, et olete isegi kuulnud, et nüüdisajal ei osata üldse normaalselt kirjutada või maalida. Täna vaatamegi, kus on kirjanduse piirid kuidas ja miks nende piiridega lakkamatult mängitakse. Kui ma olen varem üritanud videoopsi kirjanduskursusel kirjutada bestsellerit, siis võibolla kirjutaks nüüd kõige jaburama kirjandusteose või hoopis kirjandusteose, mis on võimalikult vähe kirjandus, kui sobib. Kirjandus on sõnakunst, seega pakun välja, et võiksime kasutada võimalikult vähe sõnu. Toon ühe näite. Jan kausil on luuletus, mis kannab pealkirja maailma lühim anekdoot. Ma kannan selle luuletus ette. Mees. Kui keegi naljast või traagikast aru ei saanud, siis tuleta meelde, et kirjandus on küll sõnakunst, aga niisama tähtis on see, mis jääb sõnade või ridade vahele. Ma loen igaks juhuks uuesti. Mees. Selgub, et piisab täiesti ühest sõnast. Tegelikult sellised lühikesed luuletused pole mingi uus nähtus. Näiteks meie luuleklassiku Paul Eri Krummo luulekogus saatja aadress on selline lõbus luuletus. Miks ma end ära ei tapa? Ei taha. Nagu me varasemalt oleme korduvalt rääkinud, on kirjanduse puhul alati oluline, kuidas see on tehtud. Viimased sajandid on kirjanduses pidevalt küsitud, kui kaugele saab sellega veel minna. Kus on kirjanduse piirid? Vahel ongi kirjandusteos nagu pissipott, mis teatud juhtudel võib olla ka taevalik kunstiteos. Nagu tõestus enam kui sada aastat tagasi prantsuse kunstnik Marcel Duchamp. Iga uus põlvkond tahab minna kaugemale, teha midagi uut, raputada, nihutada piire. Kirjandus muutub kogu aeg. Ma arvan, et meie vana vanemad ei tunneks arvuti mängus Disko Elysium küll kirjandust ära. Võtame selle sama Paul Eri Krumma luulekogu ja vaatame lehekülge 99. Täiesti tühi. Polegi sõnu vaja. Mul on siin näiteks üks pressiteade. Kuulutati välja erki Luugi luulekogu esitlus. Tsiteerin. Esitlused toimuvad 2005, 16.00, Tartus, 14. oktober, Anne 94. treppikodas. Teate, läheme, vaatame, kus on see Anne 94. teine treppikoda. See on mingi naini. Sellist treppikoda pole olemas. Tegelikult pole olemas ka seda luulekogu. See selgub ka pressiteatest, mille järgi on raamatu pealkiri? Teost on trükkitud täpselt null eksemplari. Kuidas seda kõike mõista? Me oleme kõnelnud sellest, mida ilukirjandus endast kujutab. Kas tegemist on siin liba uudisega või siiski kirjandusega? Mille poolest? Või kas kirjandusteos on see raamat, mida ei ole olemas? Või see pressiteade? Või kogu see... Ettevõtmine. Minul paraku neile küsimustele vastust ei ole. Kirjanduse puhul on oluline, mida see lugejaga teeb. Mida ainult see, mida tekst tähendab, vaid kuidas ta mõjub. Nüüdis kirjanduses on mindud veel kaugemale. Vahel on mõistlik hoopis küsida, mida lugeja teeb, mida sina lugedes teed. Kirjanduse võimalusi on avardanud tehnoloogiareng. Ja kuna mul on arvuti siin juba ees, võime koos lugeda Hassokrulli luuletust TREP. Tegu on hüpertekstiga. See on arvutis või nutitelefonis kuvatav tekst, milles saab hüperlinkide kaudu liikuda teiste tekstideni. Vaatame koos. Noh, poleme kõik võlt otsingusse. Hassokrulli TREP. Nii, läheme siia, läheme sisse, nii, järgmine lähe külg, sisse, nii. Lähem kahe peaga, valin selle, siit lähen luuletus võiks jätkuda. No, näiteks siit. Läheme aapis siia, mm -hmm. läheme siia, läheme edasi, siit on edasi minna, jah, me ei loegi, nagu jah, näeb Ah, linkiga ise pärast luuletust edasi. Kohe tuleb ekraanile Valdur Mikita luuletus, mida võiksime ühes koos nuusutada. See ongi nuusutamisluuletus. Ehk siis nuusutame! Selliseid tekste on kirjutatud juba päris ammu. Neid võiks nimetada piltluuletusteks, mis on mõeldud pigem vaatamiseks kui lugemiseks. Näiteks kunstnik Raul Meel kirjutabki nõnda nimetatud konkreetseid luuletusi. Kas see on puu või on rakett, tuumavomm? Ei tea. Piirid kirjanduse ja kunsti vahel võivad olla väga hägused. Kirjandus põimub pidevalt teiste kunsti valdkondadega. Kirjanduse ja kujutava kunsti vahe alale võiks paigutada ka näiteks graafilised romaanid. Graafiline romaan on muidu täiesti tavaline romaan, aga jutustatud pildi keeles. umbes nagu koomiks. Kas te... Arvo Pärti, teate? Siin on Joonas Sildre graafiline romaan kahe heli vahel, mis kõnelebki Arvo Pärdist. Üks variant, et kirjutada mitte kirjanduslikku jaburat kirjandust, on ajada lihtsalt täieliku soga ja teha seda kummalise häälega. Nagu öeldakse, on kirjandus ja luule olnud viimased sajandid keele keelekatselabor. Siin minnakse keele kasutusega nii kaugele, kombitakse keelt ennast, Vänsutatakse, tiritakse, tõmmatakse. See on üliintiimne suhe keelega. Nii et kirjandus ei põimu mitte üksnes kujutava kunstiga, vaid ka muusikaga, teatriga. Võtsin ühendust ühe tuttavaga. Roomet Jakapi loob sellist kirjandust, mida nimetatakse häälutusteks, kus saavad kokku muusika, tehnika, kirjandus ja teater. Ja titelalin. Eauig om ümmelüüü. Uin iaui anpaaui. Eoi mkiud ju ää i a i a i lau ii pootmeelüü. Ontlo a ü öögnud ksi n ma abaat kõbit vääd õtve imrgen rn Millest kõnelevad kõik nähtanased näited? Enne sellest, et kirjandus tahab üha enam olla siin ja praegu. Tahab olla ise sündmus, mõjutada meid vahetult. Sellised kunstiteoseid peaks lugema võrreldes traditsiooniliste tekstidega pisut teisiti. Võiksime küsida näiteks, mida see teos teeb või tahab teha? Kuidas ta tähendab? Tänases videopsi loengus oleme käsitlenud kirjanduse piirjuhtumeid. Tuletame meelde mõned pidepunktid. Esiteks. Kirjandus teiseneb kogu aeg. Kirjanduse piirid muutuvad. Teiseks. Kirjandus on üha enam põimunud teiste valdkondadega, näiteks arvutimängud ja ka teiste kunstivaldkondadega, nagu muusika, kujutav kunst, teater, miks mitte fotograafia, graafiline romaan ja piltluule koosnevad piltidest häälutus helidest. Kolmandaks tehnoloogiline areng mõjutab ka kirjandust, näiteks hüpertekstid koosnevad hüperlinkidest, mis viivad teiste tekstideni. Neljandaks. kirjandus Luule on keele keelekatselabor, üliintiivne suhe keelega. Viiendaks, kirjandus tahab järjest enam murda raamatukaante vahelt välja, olla siin praegu, olla ise sündmus. Nii siis, kuidas kirjutada või teha jaburat kirjandusteost? Mina mõtlesin ühe välja, täiesti geniaalne romaan. Te võite viie palliskaalal panna hinde ja keskmise hinde paneme sisse. Romaan kõlab nõnda.